למדנו בסרטון הקודם שאם יש לנו ריכוז גבוה של יוני סידן בתוך תה שריר, יוני הסידן האלה יצמדו לחלבון טרופין, ואז זה ישנה תצורתם באופן כזה שהטרופומוזין ירוחק הצידה, ואז ראשי המיוזין יוכלו לזחול לאורך פטילה אקטין, וזה יגרום להתכווצות השריר. אם כן, בריכוז גבוה של סידן או בריכוז גבוה של יוני סידן, יש לנו התכווצות. בריכוז נמוך של יוני סידן, חלבוני הטרופונין האלה חוזרים למצב הקונפורמציה הסטנדרטי שלהם, והם מושכים, או אפשר לומר שהם מחזירים את הטרופוניזין חזרה לחסימת ראשי המיוזין, ואז אין התקבצות. עכשיו, ברור לנו שהשאלה הבאה תהיה איך השרירים מבסטים... אם יהיה לנו ריכוז גבוה של סידן והתכווצות, או ריכוז נמוך והרפאיה, או אפילו שאלה יותר טובה. איך מערכת העצבים עושה את זה? איך מערכת העצבים מורה לשרירים להתכווץ, להגדיל את ריכוז הסידן אה, ולהתכווץ, או להפחית שוב בשביל הרפאיה? כדי להבין זאת, בואו נחזור למה שלמדנו בסרטון על תאי עצב. בואו נסרטט כאן את הקצה של צומת ובמקום סינאפסה עם דנדריטים של תא עצב אחר, תהיה כאן סינאפסה עם תא שריר. לכן זוהי im עם תא שריר. הנה, זוהי הסינאפסה עם תא של שריר. אנחנו נסמן את כל הדברים בציור כדי למנוע בלבול. זהו האקסון. נקרא לו הקרצה של האקסון. זוהי כאן הסינפסה. אנחנו בעצם אה, נחזור על המונחים שכבר למדנו בסרטון על תא העצב. המרווח הזה הוא המרווח המצמדי, זהו העצב הקדם סינפטי, וזה נוכל להביט עליו כמו על התא הבטר סינפטי. במקרה הזה, זה תא עצב, אה, וכדי שיהיה לנו גם את הממברנה של תא השריר. להבה, אולי כבר בסרטון הבא או בזה שאחריו, אנחנו ננסה להראות לכם את, ה... את האנטומיה של השריר, וזה יעזור לכם אולי להבין. אה, כאן זה יהיה קצת אבסטרקטי, כי אנחנו רוצים מאוד להבין איך מבסטים את ריכוזי יוני הסידן. אז זה נקרא סרקולמה. סרקולמה. טוב. אז של תא השריר, וזה שכאן תוכלו לדמיין שהוא כאין שנץ כזה בתוך הממברנה של תא השריר. אם נתמונן על פני השטח של תא השריר, זה יראה לנו קצת כמו גומה, כמו חריץ שחודר על התא, אלא שכאן עשינו חתך, כדי שתוכלו לדמיין כאילו זה מתקפל פנימה, אבל אם נדכור אותו אה, אה, עם מחת או משהו, אז זה מה שיתקבל. נקבל כיפול בתוך הממברנה, וזה כאן נקרא צינורית T. האות-T בא במקום המילה רוחב. כלומר, הוא פרוס לרוחב של הממברנה. והנה כאן, וזה באמת הדבר החשוב בסרטון הזה, או באמת האברון החשוב של הסרטון הזה. ישנו העברון הזה בתוך תא השריר, והוא נקרא בשם סרקופלזמיק רטיקולום. סרקופלזמיק רטיקולום, או הרטיקולום הסרקופלזמי. בעצם... הוא מאוד דומה לרטיקולום האנדוטליאלי, באופן שבו הוא בנוי, אולי איך הוא מתייחס לרטיקולום של האנדוטל. אלא שכאן התפקיד העיקרי שלו הוא איחסון. בעוד שתפקידו של הרטיקולום של האנדוטל קשור בהתפתחות חלבון ויש לו ריבוזומים מצמודים אליו, אבל כאן הוא אך ורק עיוור איחסון. ברטיקולום הסרקופלזמי יש משאבה של יוני סידן על הממברנה שלה, והם פועלים כמו, אה, כמו ATP ACEs, כלומר, הם משתמשים ב-ATP כדי לתדלק את המשאבה. טוב, אז ATP נכנס, ATP נצמד אליו, ואולי עיוני סידה נצמדים אליו. וכאשר ה-ATP עובר הידרוליזה ל-ADP ולמולקולה של זרחן, זה משנה את ה... קונפורמציה של החלבון ושואב את יוני הסידן פנימה ואז מה שקורה יוני סידן נשאב פנימה לכן סח כל האפקט של כל משאבות יוני הסידן על הממברנה של הרטיקולומסרקופלזמי במצב של שריר במנוחה הוא שיהיה מאוד גבוה של יוני סידן בפנים אתם כנראה כבר יכולים לנחש לאן זה מוביל כאשר השריר צריך להתכווץ מה שקורה אז זה שיוני הסידן האלה כולם או רובם נשפחים אל תוך הציטופלזמה של התא. ואז הם מסוגלים להתקשר אל הטרופונין שכאן ולבצע את כל הדברים שדיברנו עליהם בסרטון הקודם. אז מה שמעניין אותנו הוא איך אתה יודע מתי לשפוך את יוני הסידן לתוך הציטופלזמה. כאן זה פנים התא. נכון? לכן בסביבה הזו ישנם פטילי האקטין, ראשי המיוזין, וכל היתר, האטרופונין, האטרופומיזין, אטרופומיוזין, והם כולם חשופים לסביבה שנמצאת כאן. נכון? כולם מסתובבים פה. לכן אתם אתם יכולים לדמיין, נוכל לצייר אותם כאן, פשוט כדי להבהיר את זה. הנה, זה הולך להיות סרטוט מאוד אבסטרקטי. בסדר. נראה את המבנה יותר בסרטונים הבאים. בינתיים זה סרטוט מאוד אבסטרקטי כאמור, אבל נראה לי שאולי בכל זאת אולי זה יצליח לתת לכם קצת מושג על מה שקורה פה. בסדר, אז נניח שזה תעצב, ונקרא לו תעצב מוטורי, כי הוא מוטט להתקבצות של השריר. תעצב מוטורי. אז קודם כל, אנחנו כבר יודעים איך הזה נע דרך את העצב, במיוחד לאורך האקסונים, על ידי פוטנציאל הפעולה. נניח שיש לנו תעלת נטרן בדיוק כאן, זה שער שמופעל על ידי מתח, ולכן יש קצת מתח חיובי כאן. זה מסמן לתעלת הנטרן שבשער המתח כאן להיפתח, לכן היא נפתחת ומאפשרת ליוני נטרן לזרום פנימה. זה גורם כאן לעלייה קלה במטען. לכן זה מעורר את השער הבא של התעלת לויית המתח החשמלי להיפתח, וכך זה מתקדם לאורך הממברנה של האקסון, ובסופו של דבר, כאשר זה מגיע לסף של המטען החיובי, השער של תעלות הסידן ייפתח. כל זה בעצם היה חזרה על מה שלמדנו כבר בסרטון על תא העצב. לכן בסוף, כאשר זה נעשה חיובי מספקת קרוב אל Uh, תעלת, תעלות יוני הסידן, הם מאפשרים ליוני הסידן לזרום פנימה. יוני הסידן זורמים פנימה, ומתקשרים בחלבונים הייחודיים של הממברנה ליד הסינפסה, או של המברנה הקדם סינפטית כאן. אלה הם יוני הסידן. אז הם קשורים לחלבונים שמאגנים את השלפוחיות. זוכרים? שלפוחיות זה הממברנות האלה שסביב המטווחים העצביים. הנה. הלבינות. Uh, אז כאשר הסידן מתקשר אל החלבונים האלה, קורה אקסוציטוזיס. זה מאפשר לממברנה של השלפוחיות להתאחד עם הממברנה של תא העצב עצמו, והתוכן שלהן נשפח החוצה. כל זה זה עדיין חזרה על מה שלמדנו בסרטון על תא העצב. זה הוסבר אפילו ביותר פרטים בסרטונים הקודמים, אבל ישנם כל המטווחים העצביים האלה שנשפחים החוצה. דיברנו כבר על הסינפסות שבין תא העצב ותא השריר. המטווח העצבי כאן, הוא אצטילחולין. אצטילחולין. בדיוק כמו שקורה בדנדרית, האצטילחולין נקשר אל הקולטנים שעל הסרקולמה, או שהממברנה של תא השריר, וזה פותח תעלות נטרן שעל תאי השריר. כך שגם השריר יש מפל גרדיאנטים של מתח לאורך הממברנה, בדיוק כמו לתא העצב. לכן כאשר החבר הזה מקבל קצת אצטילחולין, הוא מאפשר לנטרן לזרום לתוך תא השריר. אז יש כאן אה, פלוס, נכון? וזה מפעיל את פוטנציאל הפעולה בתוך תא השריר. יש לנו קצת מטען חיובי. אם הוא מגיע לרמה מספיקה, זה אומרת עד לרמת אסף, הוא יעורר את השער שמותנה במתח כאן, וזה יאפשר לעוד נטרן לזרום פנימה. ואז זה יהיה קצת חיובי גם כאן. וכמובן יש גם אשלגן שמבסט אותו. זה בדיוק כמו שקורה בתא העצב. לבסוף, פוטנציאל הפעולה הזה, יש לכם תעלת נתרן במקום הזה. כאשר זה נעשה מספיק חיובי, אז הוא נפתח ומאפשר אפילו לעוד נתרן לזרום פנימה. כך פועל פוטנציאל התנועה. ואז פוטנציאל התנועה הזה, כך שיש לכם תעלת נתרן גם כאן, והוא יורד לתוך צינורית T הזו. באופן זה המידע מתא עצב, ותוכלו לדמיין את פוטנציאל התנועה כאילו הוא הופך לסוג של עיתות כימי שמעורר פוטנציאל תנועה אחר, שיורד מטה בצינורית T, זה באמת מעניין. הוא באמת עדיין שטח פתוח למחקר, וניתן לכם כמה מראה מקורות אם תרצו לקרוא יותר על המחקר הזה. ישנו חלבון מורכב שבעיקרון מגשר בין הרטיקולום סרקופלזמי ובין צינורית T. נצייר את זה כמו טיבה גדולה כאן. הנה החלבון המורכב הזה, כאן. ואז נראה לכם, אנשים מאמינים, נכתוב כמה מילים כאן בצד. זה קשור בחלבונים. טריודין, ג'ונקטין, ריאנודין, וקלסה קווסטרן. כולם איכשהו מעורבים בחלבון המורכב הזה, וכאן הגשרים בין הצינורית T והארטיקולומה סרקופלזמי. כל החלבונים המורכבים האלה. אבל בתמונה הגדולה, מה קורה כאשר פוטנציאל התנועה הזה, זז כאן למטה, אנחנו מגיעים למטען חיובי מספיק, כאן בסביבה, והחלבון המורכב הזה מעורר את השחרור של הסידן. חושבים שהאריאנודין הוא בעצם החלק שאחראי לשחרור של הסידן, אבל אפשר לומר שהוא... הלאה ימוריר בדיוקן, כי אם ה潜在 לתנוא זה אז למה תבונח ליפ לצבע אחר? קוריש יותר מידי מה שגוגל הזה, כי אם ה潜在 לתנוא מגיע מהスピ커 חוכץ, נציעה באדום, כי אם ה潜在 לתנוא מגיע מהスピ커 חוכץ אז סוויבה נאסד קצת חיובית בגלל כל יונן נטרנ אלו שזרומים פנימה, ואת הiva מיסתורית זהו, תחולו לחפש בראשך באתם את הרבות נימא אנשים עדיין מנסים להבין איך בדיוק כתיבה המסתורית הזאת פועלת. היא מעוררת פתח לכל יוני הסידן להימלט דרכו מהרטיקולום הסרקופלסטי. לכן כל יוני הסודן, הסידן נשפחים החוצה אל החוץ של הרטיקולום סרקופלסטי, לתוך התא עצמו, אל הציטופלזמה של התא. עכשיו, כשזה קורה, מה יתרחש הלאה? ובכן, יהיה לנו ריכוז גבוה של סידן. יוני הסידן קשורים לטרופונין, כמו שאמרנו בתחילת הסרטון. יוני הסידן קשורים לטרופונין, הם מרחיקים את המיוזין הצידה, ואז המיוזין משתמש ב-ATP, כפי שלמדנו בסרטונים הקודמים, והוא מתחיל לזחול לאורך האקטין, ובאותו הזמן, כאשר היטוט נפסק, הדבר הזה נשגע, ומשבות יוני הסידן יקטינו שוב את ריכוז יוני הסידן. ואז התקבצות השריר תיפסק והשריר שוב פעמי רפוי, כך הדבר הגדול הזה, בעצם הוא שיש את המייחל הזה של יוני סידן, שכאשר השריר רפואי הוא מוציא את יוני הסידן מתוך פנימתה, ואז זה שריר רפואי ואין אפשרות למיוזין לטפס לאורך האקטין, אבל כאשר הוא מקבל את האות, הוא שופך אותו, אה, כשהוא, הוא האות, הוא שופך אותו חזרה, ואז מתרחש קיבוץ השריר בגלל שהטרופומיוזין מורחק מהמקום על ידי הטרופונין. אז זה ככה, וזה די מדהים. אה, זה גם מפליא שעדיין כל זה אינו מובן עד הסוף. זה מחקר פעיל. אם תרצו להיות ביולוגיה, זה יכול להיות דבר מעניין שכדאי לנסות אה, להבין. קודם כל, זה מעניין פשוט מבחינה מדעית, להבין את זה מתפקד, אבל אולי יש גם אפשרות שישנן מחלות שהן תוצר לוואי של חלבונים שאינם מתפקדים כהלכה. ואז אולי תצליחו איכשהו לשנות את פעולתם של הדברים הללו לטובה או חלילה לרעה, מי יודע. תהיה לך חשיבות רבה, מה קורה כאן כאשר פוטנציאל הפעולה מופיע כדי לפתוח את העלת הסידן הזו? טוב, אז אני חושב שעכשיו יש לפנינו את התמונה הגדולה, אנחנו יודעים איך עצב מוטורי יכול להורר התקבצות של תא, על ידי כך שהוא מאפשר לריטיקולום הסידן לנוע דרך הממברנה בציטופלזמה של התא. קראנו קצת על זה לפני הסרטון הזה, מסתבר שהמשאבות האלה הן מאוד יעילות, אם כן כאשר העיטות נפסק, והדלת נסגרת كان אז הרטיקולום הסרקופלסטי יכול להחזיר את ריכוז היונים תוך 30 אלפיות השנייה. מאוד זרי זה כל המנגנון הזה. לכן אנחנו מצטיינים ביכולתנו להפסיק התכבצויות. לכן אנחנו יכולים להקות ולמשוך חזרת הזרוע ואז היא מתרפאה בחלקיק שנייה, כי אנחנו יכולים להפסיק את ההתכבצעות ב-30 אלפיות השנייה, שזה פחות מ-1 חלקי 30 uh, של שנייה. אז אוקיי, נתראה בסרטון הבא שבו נלמד את האנטומיה של תעשריר בקצת יותר פרטים.